السلام عليكم اليوم جايبلكم شرح جديد عن طريق كيف تسوون انيميشن عن طريق الجوال فبسم الله تعالى المقطع الى النهاية اول شيء يعني تدخل على تطبيق فليبكليت تضغط على هذا الزيت هنا محط الالوان اللي تريده مثلا كذا مخبوس هنا تضغط على الصب وتختار اللون الاخضر وتضغط على علامة الصح هنا ما تغير شيء في الاداة تخليها زينا نفسي عن يعني كل شيء هذا مية واثنعش وتسوون انشاء مشروع بعد ما تسوون انشاء مشروع تضغط على هذا علامة النسخ وتسوون كذا كم كم يعني كذا يعني كم شريحة اول ما تخلص تبدأ انك ترسم مثلا فم راح تبدأ انك ترسم كذا فم عشان تخليها للانميشن حقك فأنا راح ارسم فم ارجعك بعد ما تصنع الفم وتركب اضغط على هذه ثلاث نقاط وسي على هذا صناعة فيلم ويبدأ ان المقطع ينحفظ معندك عندك على صناعة فيلم راح ينحفظ عندك وبعد كذا عشان تصنعون شخصيتكم تبدأ انكم ترسمون فمثلا انت راح ترسم كذا دائرة او اذا ما تحب انك تسويها بهالطريقه تقدر انك تضغط على هذا على تسوي كذا وتبدا انك يعني كذا تصدرها مثلا كذا تمسك انت القلم كذا تسويها او تحاول انك تضبطه كذا وارسم شخصيتك آه مثلا كذا انا راح اخبصها لكن انت مو انك توصل كذا من فكره تبدا انك يعني انت ترسم شخصيتك اخبصها بعد ما ترسم شخصيتك تنتقل للتطبيق اللي بعد بعد ما تصنع شخصيتك على هذه الوسائط تضغطها وتضغط على خلفيه تختار على اي لون مثلا حط هذا اللون ورحت مندي على مدة الفيديو، وبعد ما تخلص مادة الفيديو اللي رحت تسويها انك تروح على أول شيء تضغط على علامة صوت وتشوف وتشغلها كذا تبدأ انك تسجل صوتك، بعد ما تخلص تصميم شخصي كذا تبدأ انك تركب كذا تحط شخصية مثلا لحد هنا وتحط التعبير اللي بعدها تسوى انك تضغط على هذا قفزة اللي فوق وتخ- تخلي هذا أسرع شيء كذا تخلي كذا فهمت عشان أول ما يبدأ المقطع يصير بهذه الطريقة كذا يعفن. ومرة ثانية يعني حتى هذا مثلا تنزل كذا لتحت. وتكونها كفز فوق هذا راح تفوق كذا هذا راح ترفعها كذا تلف على اليمين فهذا مثل ما تشوفه يبلك كذا كذا مثل كذا صار الحركة وتجيبون الفم مثل ما تشوف أنا يبلك الفم تضغط كذا وتروح على مفتاح الصفات سوى التمكين وتضغط كذا على هامتريو وتبدأ أن تضبطها على وجه شخصية مثلًا كذا راح تبدأ أن تضبطها عشان يطلع شكل مناسب كذا مثل ما تشوفه آه كذا مثل كانك أنت تتكلم حولك سواء نفس الفلتر وتحط كفز اللي فوق هي كفز اللي فوق ناحية فوق وتخلها نفس الصناعة كذا يا أصدقائي شوفوا أيه أنت كذا تتكلم مثلا مثلا صناعة عليكم وحلوة وبركاته اليوم جابلكم فيديو جديد من كذا يعني تخبص آه يعني كذا يعني حلو يعني نشان بسيط خفيف وتقدر إنك يعني تضيف أشياء أو تجرب عليها، فبس هذا كان مقتني. قبل لا ننتهي من المقطع اشترك في القناة إن ما فاكرناش على ميتين مشترك وبنها عشرين مشترك اشترك في القناة فبس كذا معاكم مكسد ما سمع.